Laura Condroacovesi, i-a juntul ei sfidează Parlamentul, gestul făcut de procurorul Marius Iacobi care a stârnit o revoltă. Subliniere din telecomisiei parlamentare de anchet privind arhiva SIPA, Iorel Salan, consider ce trebuie legiferat situația în care persoane invitate la audieri din cadrul comisiilor parlamentare de anchet refuz să se prezinte. E o problemă, subliniere, trebuie legiferat. Pentru ce este forul legislativ al cerii? Să ne ne sublinierea Să nu te prezinte în fața acestei comisii este o problemă. Am făcut deja demersurile de luare, dar nu neapărat pentru această comisie, ci în general pentru comisiile speciale care se constituie în Parlament. Am solicitat atât Institutului de Studii Juridice din cadrul Academiei Române, care să ne facă un studiu cu privire la un eventual act normativ prin care să se instituie obligativitatea prezentrii persoanelor chemate la audieri. ce ultime să vedem cum au rezolvat studiul. Cum rezolvă această problemă celelalte cer membre UE, a afirmat Salan Marci, după subliniere din ca comisiei, scrie Ager El a precizat că la audierile de marți s-au prezentat cinci din subliniere apte persoane invitate la audieri. Printre cei care nu s-au prezentat se sublinierea sublinierei Marius Iacob, procuror Sefa la dna. Avem sublinierei persoane care nu ne-au comunicat în niciun fel, dar sunt i persoane care au confirmat ce nu se prezint. În acest sens, vom respecta ad în prevederile regulamentului Comisiei, dar sublinierea e hotărârea Parlamentului 67 pe 2006, care ne spune să informăm sublinierea instituțiilor respective ca să ia mesurile legale. Este vorba de Procurorul General Adjunct de la DNA, Marius Iacob. Punta subliniere teaptă, mai un răspuns concludent în acest sens, pentru ce era una dintre persoanele care puteau să ne pună la dispoziție o serie de date cu privire la activitățile de subliniere urate. ne-a transmis un mail prin care ne comunică anumite elemente sublinierei în care spune ce domnia sa consider ceea ce acelea sunt toate aspectele pe care noi trebuie să le cunoaștem. Eu vorbesc de obligativitatea prezentării în faca comisiei. Pentru ce solicitarea noastră a fost de prezentare în fața comisiilor, nici de cum de trimiterea unor elemente prin diferite forme de comunicare, a adugat Salan. Presubliniere din telecomisie a menționat ce sunt subliniere alte persoane care au refuzat să vină la audieri. Judectorul Cristian Danilec subliniere i fostul ministru al justiției Monica Macovei. Salan a mai spus ce printre cei audiați marci s-au aflat directorul general al Administrației Naționale Penitenciarelor, Marian Dobric, doi fost sublinieră ti directorii ai IANC subliniere i subliniere, doi membri ai comisiilor de inventariere a arhivei SIBA. Ne-am propus să cunoa subliniere tem de la fost subliniere ti subliniere i, actualul presubliniere din Alan, factivitcile pe care le-au desf subliniere urat domniile lor în cadrul comisiilor de inventariere, dar subliniere i, în calitatea de subliniere i, FI de instituții. Ne-a interesat dacă, ce sublinieră Tia în calitate de sublinieră, FI de instituții au luat toate măsurile legale, începând de la măsuri procedurale de protejare a arhivei, dar sublinieră i documentele pe care le-au avizat. Punct pentru membrii Comisiilor de Inventariere ne-a interesat activitatea efectiv. Subliniere spre surpriza noastră, multe dintre activitățile procedurale nu s-au cam des subliniere urat instruirea comisiilor, dar subliniere i documentele juridice pe care trebuiau să le întocmească. Suntem în perioada de a verifica o serie de activii ci care trebuiau luate procedural înainte de desfincarea arhivei sau pentru predarea ei. Punct vom continua audierea persoanelor care au avut lecturi cu arhiva, a explicat Salan.